Включилися з тобою ми не так давно Все одно ми скоро будем разом, щоб там не було Підали з тобою ліжко, як сніг на траву Де твої новини? Ей-яй-яй, глилика маребу, Чую, де рибу? Шевелю, розкачую Щоб цей час дороги ціни не було потрачено Статі, я можу віддати тобі здачу Я без зарплат